Psihosocialna pomoč po telefonu je ena izmed pomembnejših komponent pomoči Caritas ob razglašenji epidemiji, saj mnogi uporabniki le za silo znajdejo v normalnih razmerah. Epidemija, še posebej za tiste, ki imajo večje ali manjše države v duševnem zdravju, predstavlja hudo stisko. Strokovni delavci in usposobljeni prostovoljci pri Karitasu so v treh dneh prejeli preko 1427 klicev in poskušali blažiti nemiri strah ter razpostaviti varno in podporno okolje. V posebni akciji smo mladi prostovoljci Young Caritas vzpostavili projekt, v katerem preko telefona nudimo družabništvo osamljenim starejšim. Babimo te, da se našemu projektu povezani preko telefona pridružiš in tako nameniš nekaj svojega prostega časa telefonskemu klepetu starejšimi.